не си мисли песни, раз, Това напълна смет за нова, хем си хапва, хем си була. Това напълна смет за нова, хапва, була. Пеперуда, крила, прелетя с усмивка мила, Че марширува